так Євгеній питає стрічковий фундамент грунт вибраний на один метр від верху фундаменту чи можна в ніс засипки покласти залишки стіни з повнотілої червоної цегли розміри залишків 150 на 50, 50 рощин між цеглиною дуже міцний Ну е, дивиться же Євгеній Ну Зазвичай так не робиться. Чому? Тому що ви не зможете дуже ущільнити цю основу. Тому таке не використовується. Якщо у вас буде працювати важка техніка, і вона зможе це вдавити, пробити, втрамбувати, ну, тоді так, тоді можна. Але треба звернути увагу, що коли у вас дуже велика засипка, якби вона там не була, в чому буде... Тут, скажімо так, кройця по двух Виходить так, що так, ви можете в якийсь там об'єм набрати от з цин частинами, так? Але потім зверху буду насипатися, наприклад, там далі пісок, там для того, да, якийсь може бути. І, наприклад, цей пісок потім з дощами може проникати або висихати і проникати от ці пустоти і виходить так що от, от ця відмітка з часом стане ось такою змійте тобто оця дельта може бути такою що ваш будинок просто трісне тому брати просто от такого великого розміру куски і засипати ні, не можна зробіть по-інакшому це можна зробити як ну наприклад а якщо ви вклали ці великі шматки, то просипали піском, пролили водою, але так, щоб пісок між цими шматками потрапив. Потім пройшли там трамбовкою додатково, так? Потім Следующий слой кусков в один ряд куски, снова песочком просыпалы, водичкой трошки пролили и трамбовкой прошлись. И вот так по шарам, шар за шаром э, можно буде все це викарсити, и это це виходить дуже потому тому що трамбовка вона площадічна пробуває десь 15-20 см, а нога, кутра маленьку площину удару має може пробити на десь на 30-50 см ну, від потужності буде залежати і тому виходить так що коли отакі от великі куски, ви будете більше витрачати часу на втрамбування. Якщо це невеликий об'єм, ну, буквально в один шар насипати, ну насипте, чому ні? Можна. Але обов'язково з піском, обов'язково з пересипкою цього піска, з пролівкою цього піска, для того, щоб максимально все це ущільнювати. Розуміло? Професійні будівельники такого не роблять, тому що потім інакше не можна гарантувати що з будинка буде все гаразд. А коли робите самостійно і можете отак повошкатися з цим, ну, тоді так, можна використати.